المدح وحروف القصيد على الحديد اللي الحديد وشامة زيد الطيب يطيب وشعري ما هو حقها المدح وحروف القصيد على الحديد اللي الحديد وشامة زيد الطيب يطيب وشعري ما هو حقها اكبر من بيوت الشعر من المحاسن والفخر شوف يا شامة هل زين شعر ما هو حقها شعر ما هو حقها, ما هو حقها إيه هم صبوا بالكرم من طيب يصفق يدينا في على عالواثقة تمشي ملك مثلك يا شامة دون شك والنعم فيك لا عدد اقولها وعيدها شامة تزيد الطريق يصير يلا عسى عمرك طويل ياللي دين الجزي اللي يبي مثلك يصير يتعب ما يا ياصلي امنيتك دايم صافية لانك من الله وافية فيك الفخر من كل صام ولا عليك الردا عليك باب المدح كمال الحديد الحدود إلا الحديد وشامة تزيد الطيب طيب الشعر ما هو حقها أكبر من بيوت الشعر هم المحاسن والفخار شومة يا شومة البزيد الشعر ما هو حقها الشعر ما هو حقها, ما هو حقها ايه هم مصبة مالكرم من طيبها فوق القمم واللي تحدها قعد يصفق يدين في بعض عالواثقة تمشي ملق مثلك يا شامة دون شق والنعم فيك بلا عدد يا اللي تمدنا الجزية اللي يبي مثلك يصير يتعب ما يقدر ياصلي هنية دايم صافية لانك من الله وافية فيك الفخر من كل صالة على الردا عليك باب على عليك المدح وحروف القصيد على الحديد إلا الحديد شو ما تزيد الطيب طيب والشاري